Da bi se plata ili zarada isplatile potrebno je obračunati poreze i doprinose i poreze po, porezi iznose ovoliko, doprinosi su penziona, zdravstveno, nezaposlenost ne, ne iznose ovoliko, ali e, porez se obračunava tek nakon, os, po, sada, po sadašnjim za ovu godinu obračunu, tek nakon 18.300 dinara. Znači, prvih 18.300 dinara je neoporezovano. Dakle, 10% poreza koji se plaća trenutno na redovne zarade i to je tek na onaj iznos koji je iznad 18.300 dinara. Ali, doprinosi se plaćaju od prvog dinara. Dakle, za doprinose ne postoji neodoprinosovani iznos plate zarade postoji neoporezovani kada pričamo o porezu ali za doprinose ne postoji na ovaj deo se ne plaća doprinose se plaćaju od prvog dinara